Še tole. Če imate lon, Taka le velikost se peče. Zelo pomembno. Preden... <skrisa> <skrisa> Najboljše stvari vedno pridejo v parih. Arašidovo maslo in marmelada. Sobota in nedelja. Sopati! Dovojčka. Je pa še ena stvar. Limonka in čokozarec. Danes prvič za ceno enega recepta dobite kar dva, ki se med seboj ful fino dopolnjuje. Ta. Katerega bi prej? Limonko ali čokozarec? No prav, bom pa limonke. Potrebujemo eno veliko posodo, da v njej zmešamo vse sestavine. 30 gramov masla, eno jajce, 3 žlice javorjevega sirupa 3 žlice limonovega soka, polovico semen stroka vanilje, 110 gramov mletih mandljev, eno žličko. Vinskega kamna in še žlico mletega maka. Zdaj pa zmiksamo. Zelo pomembno, pred maso nadevamo lonček, ga še malo namastimo, zato da se masa ne primaga. Pred peko nujno preverite, če imate lončke primene za peko v pečici. Takele velikosti se peče približno 13 minut na 180 stopinov. Medtem, ko se limonka peče, pa lahko zmešamo še ostale sestavine. Postopek je popolnoma enak. Dve jajci, 40 g masla, 4 žlice lešnikove moke, 4 žlice kakao v prahu, dve žlici dateljnovega siropa, štiri žlice kokosove muke, en vaniljo sladkor in dve žlički pecilnega praška. Zmešamo v enotno zmes, namastimo lonček, nadevamo maso in že lahko pečemo. Čokozarec naj bo pečici približno 10 minut na 180 stopin celzija. Še ena stvar. Nujno je, da se limonko in čokozarec poje, ko sta še topla. Res ful dober parta ledva. Limonka. Je taka kiselka sta. Čokozarec. Je pa pač čokoladnika. Ful lepo, da ste video pogledali do konca. Hvala za vsak like in Se vidimo naslednjič. Ciao!